اقبلي بالنور يا بنت الاجواد بنت شيخ وقفته نفتخر فيه حات وصي بنكادي مترفه يا بنج سيامها فراح وسعادي والسعادة جعلوا بنت بوها ومطليها بنت صنديد على الطيب معتادي طيبها من طيب ابوها واهاليها اختم منهم للعدا سم الاكبادي الرجال اللي تنومس مباديها انت مسلم بدر بن نور واسكادي فاركه واحلى مثلها بكل البلاد، طريقه وزين كلها سكن فيها يا عشيا. واحلى احلى الرجال اللي تنومس مباديها، انت مثل البدر بالنور وقادي، فاركه واحلى المصايب بلديها، افرح الليله عسى ايامك عيادي درة ما مثلها بكل البلادي، فاركه وحسينك انت سكن فيها، يا عسى ايامها الزفاف